taula està diferenciada en dos registres diferents. Un fa referència a la culpabilitat dels professionals que treballen a els diferents punts TIC i la segona fa referència a la culpabilitat dels usuaris dels punts TIC i dels punts Òmnia. La primera part Comptem amb la presència del Sr. Santiago Bellido, que és el tècnic del Servei de la Societat del Coneixement de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat d'Informació, que ens parlarà sobre els nous perfils professionals que s'han generat a partir de l'expansió de tots els diferents punts TIC, les seves característiques i situarà cada una la seva variabilitat en els seus referents contextes. Dintre de tota la crisi, que és la paraula que és més repetida els darrers dos, tres, quatre anys, diríem que el sector de les TIC és el sector que millor està aguantant de tots, és un element que serveix per reactivar l'economia. Ja no estem parlant només de les empreses TIC, sinó de totes les empreses. Si miréssim dels uh, diferents informes que van arribant a la direcció no? d'empreses que es dediquen a tot el que és la inserció laboral, etc. Tindríem aquest informe, que també és bastant clar, sobre les ofertes que arriben a InfoJocs, que és un portal de tots conegut, i quines d'aquestes ofertes posem aquí, són els deu perfils més importants. Aquests perfils, si els miréssim, diríem, no, necessiten, en teoria, eh? si ens ho plantegéssim, necessiten una formació universitària, segur. Doncs no. Ens sorprendria veure que d'aquests perfils, per exemple, parlem de cinc, que són els que es veuen en aquesta diapositiva, serial de programador informàtic, el de consultor en informàtica de gestió, administrador de sistemes, tècnic en assistència a l'usuari, instal·lador i reparador d'equips informàtics, que com veieu a la taula de la dreta, potser no es, no es veuen bé les xifres, els estudis d'enginyeria que es demanen van del 40% fins al 5%. Això vol dir que el 95% que es correspon amb aquell perfil pot ser qualsevol altra titulació o formació. Tot el món de les TIC el que ha produït és una sèrie de nous perfils com els que tenim aquí, el Community Manager, el Digital Marketing Manager, els responsables de C els gestors de continguts, el responsable de reputació en línia, un blogger professional, totes aquestes ofertes van apareixent i són ofertes reals. Són formacions que no estan cobertes moltes vegades, perquè ni tan sols aquells perfils que hem vist al principi que tenen una formació arreglada poden cobrir molts d'aquests perfils. I al contrari, hi ha perfils ara que, estan, que parlem quan parlem d'tur, hi ha perfils que estan força ben preparats per fer aquestes tasques si tinguessin les competències tic adequades. Per tant, es tractaria de caçar unes coses amb les altres. Què és el que hem treballat a, a la Direcció de Telecomunicacions? No diria el darrers anys, sinó els darrers anys. Estàvem parlant ara de, de deu anys que portem aquí. Doncs el que hem estat treballant ha sigut en torn amb aquestes quatre línies, eh, perfils com el del dinamitzador TIC, perfils de digitalització, de mediació, facilitació del negoci i les TIC, de l'edició de comunicació digital, i tot això ho hem fet a diferents nivells. O sigui, de vegades s'ha convertit, com veurem en una, en una imatge darrere, en un perfil professional, com podria passar en el cas del VER, no? aquell que veiem de dinamitzador TIC. Quan parlem de formació, eh, des de la direcció, el que ens fixem molt i des del servei de coneixement és en el tema de competències professionals. I parlem que aquestes competències les hem de relacionar amb nous perfils. Aquells nous perfils que he parlat abans hem de trobar com certificar-los. Hem de trobar com li donem aquest contingut professional. O podem parlar d'un munt de certificacions que hi ha al mercat que poden crear itineraris professionals, itineraris formatius. No són els itineraris reclats, però és que també hem de ser conscients que el món de les TIC es mou amb una velocitat que el món de les titulacions i les acreditacions oficials no es pot moure. El, els punts TIC també tenen un paper molt important a jugar en el que seria el suport a la formació no presencial. I a continuació donem la paraula al senyor Javier Orteu. Javier Orteu és director d'Insercop i és el coordinador de la línia d'inserció social de la xarxa òmia. Com, com comentàvem, el, els punts òmnia neixen amb la idea de combatre el que és la fractura digital el que s'anamonava aleshores la fractura digital Per nosaltres la pregunta és com podem fer que tot això que hem anat veient aquest matí totes aquestes aplicacions, aquestes possibilitats de codis de màquines, etc, com podem fer que tot el potencial, el coneixement i tota la possibilitat d'explicativa de, de que tenen aquests instruments formin part de els coneixements populars, que, que tothom hi pugui accedir. Nosaltres ens dediquem amb això, a ser capaços d'explicar, fer comprensible tots aquests avanços a persones que no només no s'ho havien plantejat, sinó que tampoc tenen massa clar per què els ha de servir tot això. Primer, jo et comparir de reflexions. Una que és òbvia, el món canvia. Els paràmetres des dels que valorem quan una persona està insertada, inserida socialment o quan considerem que està exclosa també canvien. És més evident entendre que una persona que no té un domini suficient dels instruments digitals és una persona dim-ne, que també té dificultats per, ser, per estar inserida socialment. Però a més a més, les, les institucions que, que se n'encarregaven que tots acabessin de tenir un lloc en aquest món no van prou ràpides per ajustar-se a la realitat. S'han multiplicat les dificultats. A les dificultats que ja tenien, que ja tenia gran part de la població, s'hi afegeixen les dificultats digitals. O tot allò, diguem-ne, que en lloc d'una eina pot acabar sent un obstacle. Hi ha moltes persones que els canvis són tan ràpids i les institucions que ens facilitaven la inclusió van tan lentes sí, que el seu present difícilment s'estabilitza altres sabem que un dels grans problemes és el, el tema de l'atur. Eh, nosaltres podíem entendre que en realitat des d'aquesta perspectiva tenim dues dificultats. una moltes persones no tenen feina i l'altra, que sembla secundària o sembla menys important, que moltes persones no saben de què poden treballar i no saben com poden buscar feina què volem dir això? Que, que el, el, el món digital requereix de la persona que sigui activa. O si sigui, Tot parteix de la base de que hi ha persones amb molta capacitat per participar i per activar-se. Què requereix aquesta participació? Ho hem anat dient. Requereix, primer, una actitud. Sí? En la hipòtesi de, de totes les experiències, o, o de fons, se sobreentén que hi ha una actitud positiva de les persones en implicar-se en no? totes les experiències que hem estat veient aquest matí. Però això nosaltres sabem, o, o les persones que estem en, en, en altres nivells, en punts d'òmni o en altres espais, sabem que això no ve donat, que això s'ha de promoure, s'ha sí? de crear les condicions perquè aquesta actitud sigui positiva. Mm, per fer-ho, fa falta que aquestes persones puguin ser acompanyades parlaven de tot el treball pedagògic de tota la feina dels dinamitzadors tant de, no, dels diferents espais on hi ha noves tecnologies que fan aquest acompanyament a les persones que estan en procés de canvi quan nosaltres eh, parlem de quins són els dominis digitals que una persona ha d'aprendre bàsicament els situem en tres saber buscar, saber llegir i saber eh, retindre aquestes competències perquè la persona estigui amb una actitud positiva amb aquestes noves competències digitals necessitem aquestes competències articular-les amb interessos concrets el tema de la participació el tema de la participació digital eh, és fonamental en la mesura de que les persones per, per participar en la seva realitat per poder transformar la realitat en la que viuen cada cop necessitaran més aquests coneixements digitals. Donem la paraula al senyor Eugeni Núñez. El senyor Eugeni Núñez és dinamitzador del Punt Òmnia Futur de Lleida i amb la seva intervenció la farà recollint tot un treball que estan fent un col·lectiu de quatre punts Òmnia que hi ha a la Lleida capital, que estan situats en les zones més deprimides precisament de Lleida i a partir d'aquí parlarà d'inserció, parlarà del treball en xarxa i parlarà del món laboral. Eh, hem escoltat molta teoria, però aquí, de, i reconec companys dinamitzadors, com se porta això a la pràctica el dia a dia? A Lleida hem dit que han fet un, un sistema innovador, jo no dic innovador, dic necessari, que és el eh, treballar en conjunt els quatre punts. Tots ells busquen aquell, eh, quan venen a Òmnia, als nostres centres, busquen aquell professor amic, eh, que no, sols, no solament els, els hi ensenyi o, o els cuidi una mica de tà, sinó que els acompanya i els aconselli de com sortir d'aquest forat amb el que estan immersos. Internet, eh, el que han vist és que no s'ha fet passar de lo que era el jo a nosaltres, sí? Lo que era l'individu treballant sol a casa a la comunitat. Lo que era la interrupció, quan parlàvem eh, dues persones, a la conversa en general, eh? Facebook, Twitter, tot això. Lo que era, jo tinc ordenador, a estar sempre connectats. Lo que era egocentrisme, a reputació col·lectiva. Tot això no està donant la gran xarxa. Basats en això, què fem? Als que, eh, a Lleida, el que han fet... Ja quatre punts el quatre punts de lleida. sí que ens traspassarem informació, ens traspassem coneixements, programes. Eh? Eh, han innovat algú més. No Nos traspassem at mateixos. A lleida el que hem fet és no està un dinamitzador per punt. no, sí que hi ha un dinamitzador per punt, però no està al punt. No tens perquè està al punt. Eh? Eh, si tu està solta, pots emmarcar una sèrie de projectes, més o menys ambiciosos, però si tens el recolzament d'algun altre dels teus companys, després embarca en projectes molt més ambiciosos i molt més eh, eficients. Nosaltres el que fem és ben llogar-nos, nos canviem de punt. Si hi ha eh, un projecte bastant més eh, ambiciós, nos recolzem l'un de l'altre. Nos anem d'un punt a l'altre. A vegades el nostre punt queda buit. Bé, una sessió d'espai, que pots deixar monitores, d'ensenyament, no pots deixar mediadors eh, socials, utilitzen el teu punt, mentre tu estàs fent recorçament amb un altre. Ah. Eh, nosaltres l'hem inventat, inventat, o li diem així, la figura del dinamitzador dinàmic. Què, què hem lograt amb això? Sinergia? Si juntem l'energia de quatre dinamitzadors, o dos, o tres, en un cas concret, en un punt en concret, doblem i tripliquem l'energia. Podem agafar eh, grups més eh, tutelats, més complicats, si? Sí? Per aconseguir, eh, mentre són grups de 24, per aconseguir un sol dinamitzador seria difícil eh, poder realitzar, que fem? No se despassa un altre dinamitzador i repartim tasques, si? Sí? I evidentment no sentim legitimitzats. Les idees que tens ja no són una idea privada d'un dinamizador que està en un punter i ha tingut aquella brillant idea i diu, home, podria fer això. No, estàs consensuat pels teus companys de la mateixa cèl·lula. Eh? Nosaltres li diem cèl·lula amb això. Sí? Eh, què implica això de cara als dinamizadors? Natres no som insertors, nosaltres no estem preparats per un... per ficar-nos amb això. Nosaltres... Eh hem de eh, poder, com li deia a alguna, alguna psicopedagoga d'un centre de Lleida, nosaltres podem modificar costums o hàbits. Podem amb una persona eh, eh, fer-li agafar els hàbits de treball i fer-li agafar l'acostum vale? de, de treball. Fora d'això, els coneixements, el que estiguis preparat, no, tot això realment ho ha de fer eh, incertós. D'acord? Vale? Però, clar, el que hauríem de fer altres, què fem? ¿Nos abandonem o nos convertim en multiprofessionals? Ho fem tot, els dinamitzadors, no podem fer-ho tot. Eh? Com estem logrando atensar-nos quasi quasi amb aquest, amb aquest multiprofessional? Perquè realment no es juntem, els dinamitzadors. En un mateix projecte hi ha un que sap molt d'informàtica, un que sap molt de, de comunitarisme, un altre que sap molt d'inserció social, i un altre que sap molt d'inserció laboral. Doncs, els quatre plegats la mateixa persona, la recicles sí? la prepares ben preparada i la llances al món laboral